Mit adott nekem a Dan Talk első fejezete. Amikor leülök valakivel beszélgetni, és az üzletről beszélgetni, akkor az ember kíváncsi el, hogy én ki vagyok, és mit akarok neki mondani. De addig nem tudom neki elmondani, amit akarok, amíg ő nem ismer engem. Nekem ez az, az egész adott első ö, körben az az volt, hogy merjem elmondani, hogy ki vagyok, mondjam el a történetemet, elengedve a múlt összes problémáját, Koncentrálva a jövőre, úgyhogy a jelenben vagyok. És mióta ezt ebben realizálottam ezzel a történettel, megváltozott a, az üzlethez való hozzáállásom, és arról, hogy hogy mondom el az embereknek ezt az üzletet. Úgyhogy köszönöm szépen.